انا سعيد جدا بوجودكم معانا النهارده حبينا في اول لقاء وفي اول ميتنج لينا وفي اول بروجكت بن ببلش البروجكت ده ان حضراتكم تكونوا موجودين معانا النهارده مجموعه استثمارات ان شاء الله باجمالي حوالي مبلغ خمسة مليار جنيه خلال الفتره القادمه ان شاء الله اول مشروع من سلسله مشاريع يو سي اللي هو يوني تاور 1 المشروع توتالي مختلف عن اي مشروع في العاصمه احنا متميزين بلوكيشن متميزين بفاسيلتيز متميزين ببيمنت بلان عندنا حاجات مختلفه تماما غير اي بروجكت موجود اخترنا مكان مميز جدا على اول ميدان رئيسي داخل وسط البلد الميدان ده عايز اقول لكم ان هو دقيقتين من مباني الوزارات ميزنا كل دور في التجاري بميزه مختلفه الارضيات بتاعه الفوت كورت دي اكواريوم يعني كل الارضيات دي متغطيه بازاز وتحتيها اسماك المساحه البنائيه بالكامل 11000 متر وفي 3 بازمنت وزي ما قلنا من الارضي للرابع ده التجاري كوميرشال تمام والخامس ده الطبي والسادس والسابع والثامن والتاسع ده الادمنستريتيف او الاداري والدور العاشر ده الفندقي كل المباني اللي قدامنا دي خمس ادوار فقط احنا اول دور ارضي وعشر 10 ادوار فالبيو بتاعنا مفتوح لحد البرج الايقوني ولحد فندق الماسه كنت بسال حضرتك بالنسبه لل انتوا دخلتوا السوق بقوه حتى ده كان على مستوى الشخص انا كنت متابعه وكنت ملاحظه جدا ان أنتوا ظاهرين جدا ازاي عملتوا دوت في وقت قصير وهل الاعتماد كان على البروكر اكتر ولا على الخبرات اللي موجوده في الشركه؟ الاونرز بتوع الشركه ثلاثه آه، آه، اشرف ان انا اكون واحد منهم هو تحالف عقاري قوي جدا جدا جدا ماشي ما بين خبرات عقاريه في المقاولات وما بين خبرات عقاريه في الماركتنج والدعايه والحلول التسويقيه المتواجده والتابعه للازمات زي ازمه كورونا او كده <تصفيق> عشان بتاع السلوجان بتاعنا سمبلي ذا بيست احنا هنكون الافضل في كل شيء ودي كانت الفيجن الرئيسيه اللي لما قعدنا كمجلس اداره في اول يوم احنا حطيناها اساس بالنسبه لنا هتلاحظوا دوت في مقر الشركه هتلاحظوه في البروجكت هتلاحظوه بعد كده في سرعه تنفيذ البروجكت نفسه هتلاحظوه في الماركتينج، هتلاحظوه في الـ في البيمنت بلان زي ما قلت لكم في في الكلام ده كله في حاجات ما بينفعش تبان في أنيميشن، في مكت، في كذا في كذا إنما على أرض الواقع إن شاء الله هتكونوا متواجدين معنا خلال فترة بسيطة جداً وهيكون عندكم الصور بتاعة تنفيذ المشروع وهتشوفوا إن شاء الله هنوصل لإيه مع بعض وهتكونوا متواجدين معنا في المشاريع اللي جاية وهتلاقوا فعلاً يو سي ديفلوبمنتس مانس خلال ثلاث شهور بتخترق السوق وبتتربع على السوق العقاري بقوة غير عادية بإذن الله وبوعدكم بيها من دلوقتي ومتواجدين معنا إن شاء الله في كل ل هيتم الحفر بالضبط بعد ست شهور من دلوقتي مدة تنفيذ المشروع هيبقى حوالي سنتين وهيتم التسليم المبدئي للمشروع بعد ثلاث سنوات بالضبط